Субтитры okay. Заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков розказує і показує, як правильно робити вправи. Каже, завжди тренується разом зі своїми вихованцями. Додає, гарна підготовка, основа успіху. Боксірувати, це треба навчитися захищатися, це, це треба не пропускати удари, це треба навчитися побігати. А от, щоб навчитися побігати, це потрібні хороші тренування. Анатолій Чумаков навчає боксу хлопців і дівчат більшу частину свого життя. Каже, захопився цим видом спорту. В 16 років і з тим же юнацьким запалом говорить про нього і свій 80-й ювілей. 16 років, це вже для боксу позднавато, але я настільки, настільки полюбив цей вид спорту, я настільки старався, От. і у, у нас вийшло так, що все, все то, що я давав, всі упражнения, які діти выполняли, вони выполняли з удовольствием. і вийшло так, що вони Своїм, своєю хорошою технікою вигравали змагання. Спортивні вміння і любов до боксу Анатолій Чумаков передав у спадок сину Андрію, який сьогодні очолює Федерацію боксу Хмельницької області. Колись був маленький, батько брав мене на змагання. За старшими пацанами дивився, як це проходить. Мені було цікаво. Зараз взагалі не виявляє свого життя без боксу. Андрій Чумаков, продовжуючи сімейну традицію, заохотив синів і доньку до занять боксом. 12-річна Софія вдягає боксерські рукавички і готова дати відсіч суперникам. Тата в мене, ну він – наш тренер. Взяв перевів і мені сподобалося, я вирішила ходити. Найкраща винагорода для тренера – досягнення його вихованців, каже Анатолій Чумаков. Чемпіонкою Європи минулого місяця в Туреччині стала одна з них. 13-річна Уляна Овсипян піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, залишивши позаду суперниць з Англії, Ірландії та Італії. Про одного зі своїх тренерів Анатолія Чумакова говорить так. Він досить добрий і в те же час він строгий, тому що дуже любить порядок. І він дуже хороший тренер. Він зробив бокс нашу авангарський. Команда тренерів на чолі з Анатолієм Чумаковим підготувала не один десяток титулованих боксерів. Підготовлено 150 майстрів спорту Радянського Союзу і України. Вісім майстрів спорту міжнародного класу. До десятка разів вихованці ставали чемпіонами Європи різних вікових груп. П'ять разів ставали призерами чемпіонатів світу, близько 50 мабуть, разів ставали призерами чемпіонатів Європи і світу. 8 вересня Анатолію Чумакову виповнилося 80 років. У свій день народження він мріє про Олімпійські нагороди для своїх вихованців. На Олімпійських іграх ми не виступали, але у нас є надія в тому, що це все одно случиться. Підготувати олімпійського чемпіона, каже Анатолій Чумаков, вистачить і сил, і бажання. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, новини на Суспільному. Хмельницький.